כי שהלמלחמה הבעיה של קיום לא קיום במובן זה שכמו שאתה אנחנו מבינים מה זה קיום אבל אוכל פשוט חתיכת לחם היתה כבר בעיה שהבדילה בין אנשים ופעם ראשונה בתנורה שלנו בבדות שלנו והחליטו שאוכלים בערב ביחד, איפה שיש אוכל. כן. והאלה שהיה להם כמשהו יותר שיכלו לעשות את זה, דאגו שזה יתקיים. תסעי לאט, אני קופץ, כן. דאגו שזה יתקיים, איך? כן. בערב. כן. בערב זה, בערב לא יכול היה להיות. אתה באמת... נוחר מכיוון שעד שעה מסוימת, הוא מותר לי פעם, אני הייתי רוצה לשמוע את זה עוד הפעם, על הלילה הזה, בוורשה, שהתחברתם, שעזבתם את הבתים, אתה זוכר את הלילה הזה, הלילה הראשון בוורשה? לא, שכן, שעזרנו את זה. זה לילה והתחלנו לשיר, לשיר ולבכות. לשיר ולבכות? בזמן אחת, מכיוון שהצטרחנו לעזוב את ההורים. וזה היה דבר חשוב מאוד בשביל ההורים אנחנו כבר שאנחנו יכולים לעבוד בעבודות האלה שהקרממים רמסו בפה וזה נתן איזה עזרה למי, למשפחה כן. אז מה, שרת, שרתם בגלל החיבור החברתי ובכיתם בגלל שעזבתם את הבית. אפשר להגיד את זה, מדהים אני חושב שזה עשית